Не тіряємо чувство юмора, як кажуть, не той. Живемо. Падає, горить, зривається, я ж кажу, ховаємося по вже. Так, про своє сьогодення у селі Новодонилівка Оріхівської територіальної громади розповідає Антоніна. Каже, немає дня, аби по селу не гатили. Ну, якщо брати два дні назад, це був дурдом. Ми сиділи у погрібі і нас більше 4 часу вкрили. В будь-яку минуту ось очки бах, трах, не знаємо куди бігти, ховати. Наш підвал вже розбитий. Хата в сина, син у мене. Там троє дітей було в підвалі. Тільки вийшли від яшкою я ж, приход як раз той. Там і в нас в нас немає. Попри щоденну небезпеку, Антоніна порається на городі та робить запаси на зиму. Каже, розуміє, що зима буде важка. Це і сусідські городи то що людей немає, просять, я ж кажу, то перебираю, людям порозносяю. Годуємо собак, котів, свиней, курей, все, що є. Ну, тільки це наша кухонька, я не можу тут ремонт зробити, тому що все. Ви знаєте, що я роблю? Я, в основному, тут очки закриваю. Ото сипляться стекла, ви ж бачите, вже ту пленку запивали на раз. Сипляться стекла, я оце тут. На свій страхіри. Чесно говоря, я не боюся. Чотири місяці у селі немає електрики. Воду подають раз на тиждень. Готує Антоніна на газовій плиті. Каже, пощастило, що змогли дістати балон. Виїжджати, ну, чесно кажучи, нема з чим. Чоловік. Час виходить хазяйство їхнє законсервоване, тому що ніде ж немає роботи. От тут бомблять, хазяйство їхнє звернулося, виходить. їм роботи немає. Він ну, одна, я на пенсії оце тягнув, все. Вода подається два рази на тиждень, з паливом проблеми, ну, як є, то постійно подаємо. Качаємо генератором, бо світла ж немає. По газу ми вийшли з ситуації, я їжджу на Запоріжжя, заправляємо газові То людям, тобто, поїсти є. Хоч якось ну, приготувати є. Газу немає вже більше трьох місяців, перебита у нас ГРП». За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Новоданилівці було пошкоджено 40% споруд, а загалом в Оріхівській територіальній громаді понад 400 будинків та інфраструктурних об'єктів. Є такі будинки, які вже відновлені, просто не підлягають. Тобто людям нікуди повертатися взагалі. Ну, а де, де там ще можливо щось зберегти, вона ж працює, я його називаю 2Б, будівельний батальйон. Це два хлопця у нас і ще кілька працівників, їм на допомогу від комунальних підприємств. І те, що ми отримуємо від держави, від різних фондів, будівельні матеріали – це і полівка, це і брезент, це і УСБ. Хлопці зовсім безкоштовно, своїми силами відновлюють там, де це ще можливо. Ну, хоча б консервують ті об'єкти, щоб вони остаточно не прийшли на дію». Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.